Så får du også bare noget af min tryllekræm. Så bliver du smukkere, end du nogensinde har været i den ende. Hvad er det for en krem? Det er sådan en piavot, bror. Bare til numseålet. <laughs> <laughs> er det en krem til lige at lysne det mørke område med? Ja, ja, ja. Ja, okay. ja så bliver det bare lige lidt festligt at se på. <laughs> okay, ja. Skal det være festligt nu også at se på dernede? <laughs> Eller hvad? Det, det ved jeg ikke. Hvornår du sidst kiggede? Hvis det bliver mørkere, jo ældre man bliver. Ligesom overringene på et træ. Mm. Og det er Iver, der fælgte ham, gør vi, Jeg tror, der har været halvpris ved frisøren. – Forstår I mig nu? Yeah. – Ja. Yeah. <laughs> Fuck.